Всім привіт! Нарешті прийшла ще одна посилка, скажімо так, прийшов інвертор. Попередній інвертор був невдалий, я його відправив назад. Я виграв дискут із продавцем і відправив його назад. На жаль, за власний рахунок, але будемо сподіватися, що ще повернуть. І з цим інвертором я вже мучуся, скажімо так, з листопада місяця. Цей був замовлений, по-моєму, 5 грудня, чи 6 грудня. грудня. Ну, в районі місяця йшов, так як і той, в принципі, в районі місяця йшов. Але той виявився бракований. Той був трохи дешевший, плюс по акції. Цей я вже брав, знаючи, скажімо так, конкретно, що вибирати. Вибрав з екраном. На першому зекономив. Подумав, для чого мені екран. Цей вибрав з екраном. Так, що тут у нас? Е, з такими защитами, бо там був оголений. Покажу десь фото на той попередній, який я замовив. Там був, виходить, провод оголений. Тут більш такий цивілізовано, скажімо так. Ну і, звісно ж, і цей. Можливо, якість буде краща, побачимо, дай Бог, як кажуть, щоб працював. Так. Такий от інвертор. Зараз глянемо, що тут у нас по комплектації. Цей важчий, чим той. Так, що тут у нас є? Ну, комплектація стандартна, Та, така ж сама, як і там. Товстенький провод, не дуже довгий. І клеми. Незручно, да, один в один такий, саме як і там, клемами незручно, як я вже говорив раніше, я замовляв такий от, от прикурювача на 250 А. ну хай там 200, грубо говоря, тільки переробив інші клеми ці, інші крокодільчики, зняв. Ось. А поставив, прицепив такі от штуки. Він більш такий трошки силіконовий, еластичніший, тому що не хотілося дуже такий твердий, щоб був. Так. Ну і бумажка. Ну, сам, так як замовляв, 220 на 240-50 герц, тому що там вибору було дуже багато. 12, 12 вольт. Ну так, да, це і важчий. Зараз підемо повіряти. І, до речі, брав, в тому я брав розетку універсальну. Не євро, а універсальну. Не беріть універсальну, вона випадає. Тобто провод десь повернув і вона вилазить. Беріть краще євро. Лучше потім через тойнічок якийсь, якщо потрібно буде на якусь американську. Ну, в будь-якому, краще брати вот таку. І так, йдемо в гараж. Плюс, плюс, мінус, мінус. Ну, понеслась. Так. 226, він дає, так, добре, зараз пробуємо, 12,7 акумулятор, напруга, нема, ну, те, що він вже показує і 50 Гц, те, що він вже показує 220, це вже добре, тому що попередній не показував, так, пробуємо включати, так, болгарка, 2 кВт, 2 кВт на болгарку Зараз попробуємо на заведеній, тому що явно Напруга сильно падає. Так, на заведеній машині. Хороший мультиметр показує. Так, пробуємо. 2 кВт на болгарка. Так, ну можу сказати, що цей інвертор витягує 2-х кіловатну болгарку без, без проблем. Тобто вони пишуть, що 2,5 на, на 2,5, типу, ну, 2-х витягує. Е, пробував додати е, трошки газку, десь до 2000, може, чуть менше оборотів, щоб не було масляного голодання, типу, але цей ну, то есть нормально, тримає. При, навіть при, при, цьому, при обертах додавнених десь 12,2-12,5 показує на приборі. Ну і основне, для чого брався інвертор, ось розетка, пішла-пішла-пішла в пішла, пішла. інвертор. І, соответственно, інвертор підключений до автомобіля. Зараз робить на холостому ходу, але я думаю, трошки додати, тому що на холостому ходу знайомі, кажуть, не бажано. Ну, от давай. О, є світло. Так. І так. Доробивши такий, скажімо так, походний варіант, не для великої потужності Ось через предохранитель тут ще додатковий Пробую включати 100-ватний прибор Це чисто для, для перевірки, на холостому ходу виходить в захист Ось все, зараз Бачите, виходить в захист Тобто сильно дуже навантажує систему, треба додати трошки оборотів, тоді працює, але сам факт в тому, що ну, я не, не думаю, що там буде в мене 100, там в мене менший прибор, але все одно в дорогу, ну в будь-якому випадку можна, можна так теж робити тільки там у мене в бортовій системі там на 15 то вже стоїть і цей на 15 А. і проводка я сам її лежив тому там з запасом до речі стосовно того інвертора який перший був сьогодні ось буквально це відео дознімав і виграв диспут тобто aliexpress поверне кошти це при тому що продавець не отримав ще Інвертора Тому що той хитрий скажімо так Хитрий воїн Шаоліня Не хоче забирати товар Типу там щось не, не знає Де він чи ще там морочить голову В результаті виходить ну, Це в його інтересах його не забирати Тому коротше Ну я виграв Тепер ще треба забрати кошти За, за саму пересилку І все Так а ну зараз так, півтори тисячі обертів зараз на автомобілі, ну. від півтори тисячі і вище. В принципі, працює, але щось багато сильно нагрожує систему Так, у кого є які ідеї, пишіть